Εμεί πια έχουμε ανοίξει την πλατφόρμα για όλε τι ηλικίε από 18 και άνω. Έχουμε δει μια πρώτη θετική ανταπόκριση των νέων μα να σπέσουν να κλείσουν ραντεβού. Παραπάνω από 60.000 το έχουν ήδη κάνει. Θέλω και εδώ πέρα στα Γιάννα να κάνω μια έκκληση και στη νεολαία μα να σπέψει να εμβολιαστεί. Μόνο τότε θα αισθάνονται πραγματικά ελεύθεροι να κάνουν με ασφάλεια όλα αυτά τα οποία αγαπούν και να ξαναπάρουν πίσω τον έλεγχο τη ζωή τους. Και είμαι σίγουρος ότι η νεολαία μα και η νεολαία μας θα ανταποκριθεί ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο σημείο συλλογικά να χτίσουμε το τείχο ανοσία και να αποτρέψουμε οποιαδήποτε επανεμφάνιση του ΙΟΥ. Βλέπουμε τώρα πόσο γρήγορα πέφτουν πια τα, τα κρούσματα και εκτιμώ ότι θα συνεχιστεί αυτή η πορεία και του επόμενου μήνε και πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό το χρονικό διάστημα του καλοκαιριού ώστε να μην κάνουμε καμία κοιλιά στου ρυθμού του εμβολιασμού. Αλλά για να το πετύχουμε αυτό πια, το πρόβλημα δεν θα είναι η διαθεσιμότητα των εμβολίων, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο Αλλά το έχουμε λύσει, το πρόβλημα πια θα είναι η συμμετοχή. Και βέβαια θα ζητήσω και το ζητώ και από εσά σε τοπικό επίπεδο να μην απευθυνθούμε μόνο στου νέου. Να απευθυνθούμε και στους συμπολίτε μας μεγαλύτερης ηλικίας οι οποίοι ακόμα για διάφορους λόγους δεν έχουν επιλέξει να εμβολιαστούν, να το κάνουν και τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πιο σημαντικό για αυτούς για την προστασία της προσωπικής τους υγείας, διότι εξακολουθούμε και βλέπουμε συμπολίτε μας οι οποίοι νοσηλεύονται, διασωληνώνονται, δυστυχώ κάποια ακόμα και σήμερα χάνουν τη ζωή τους στην συντηρητική τους πλειοψηφία είναι άνθρωποι μεγαλύτερη ηλικία οι οποίοι είναι ανεμβολίαστοι, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να εμβολιαστούν και δεν το έκανε. Άρα, θα ζητήσω και εδώ και σε τοπικό επίπεδο και στα, και στα χωριά μα, θα πρέπει να ξανακάνουμε μια νέα ε, προσπάθεια. Ε, Αυτού του συμπολίτε μα μεγαλύτερη ηλικία που ακόμα δεν έχουν εμβολιαστεί, σίγουρα εν ώψη του φθινοπόρου, να του πείσουμε ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνουν. Και βέβαια ε, η εμπειρία από τη διαδικασία του εμβολιασμού νομίζω ότι συνολικά είναι. Εξαιρετική ναι. και όποιο ε, επισκέπτεται τι ε, οργανωμένε υποδομέ μα, είτε τα μικρότερα κέντρα υγεία, είτε τα μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα όπω αυτό το οποίο επισκεπτόμαστε σήμερα και το οποίο θα αρχίσει να λειτουργεί από τι αρχέ τη εβδομάδα, ε, διαπιστώνει ότι όταν θέλουμε, ε, μπορούμε ναι. να προσφέρουμε στου πολίτε ποιοτικέ υπηρεσίε που συνδυάζουν την ψηφιακή ε, την τεχνολογία ε, με το χαμόγελο. Και θέλω και με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό, υγειονομικό, το στρατιωτικό μα προσωπικό το οποίο υποστήριξε αυτήν την προσπάθεια και χωρίς τους οποίους δεν θα μπορούσαμε να είχαμε φέρει πέρας αυτή την εξαιρετικά σύνθετη άσκηση και να τους ζητήσω να δείξετε, να δείξουν την ίδια επιμονή, την ίδια φροντίδα μέχρι να ολοκληρώσουμε οριστικά αυτή την διαδικασία.